باقی میں تھا تو وہاں پہ اللہ رسول حضرت محمد مصطفی سے حکم یہ ملا کہ اپ اپنے ایک مرتبے کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو بڑی دلچسپ بات تھی کہ مرتبہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس کو کہتے ہیں امام مہدی ثانی امام مہدی جیسا یہ ماہ مدیثانی کے مرتبہ جو ہے میرے پاس پچھلے کئی سالوں سے موجود ہے جس کو اللہ کے رسول اضبیٰ صلی اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس کو منظر عام پہ لائیں آپ کہ مسلمانوں کو اب ایک لیڈرشپ چاہیے مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے پاس اللہ کی طاقتیں ہوں جس کے پاس اللہ کے تمام تر صفات کو موجود ہوں کے پاس یہ مرتبہ جو ہے بڑا دلچسپ ہے میں دوبارہ بول رہا ہوں امام مہندی ثانی امام مہندی الزام مختلف مرتبہ ہے جو ابھی وقت نہیں آیا وہ منظر عام پہ ابھی نہیں آئے وہ ملک شام سے آئیں گے سامنے مجھے یہاں سے حکم دیا گیا کہ آپ اس مرتبے کو اپنے ساتھیوں کے سامنے کھول دیجئے اس مرتبے کی جو خوبصورتیاں ہیں اس مرتبے کی جو شاندار ضروریات ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گی اسی طرح اللہ تعالی اس امام کو اسمام میں ہندوستانی کے جو مرتبے ہے مسلمانوں کے لیے پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا رہنما تشکیل دے رہے ہیں ایسا رہنما دے رہے ہیں جس کے پاس اللہ کی بے پناہ مدد ہو اور اس مدد کو جو ہے امت کے لیے دیا جائے امت کی سربراہی کے لیے کیا جائے اس مرتبے کو تو آنے والا وقت جو ہوگا وہ بڑا دلچسپ ہوگا میرے اور آپ کے لیے اس وقت یہ جو بیان ہے میں نے اللہ کے رسول حضرت رسول اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا یہ کیفیت بیان کی میں نے اچھا یہ کیفیت جو ہے نا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سب کیفیتیں کوئی ایسی بات ہے جو ادمشنس ہیں میں نے جناب ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت ان کے سربراہ کی اگر آپ کہانی سنیں گے ان کے سربراہ کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں یہ ساری تاریخ لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول حضر محما صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جو ہے تبلیغی جماعت کھڑی کی گئی اسی طرح جناب مولانا الیاس رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں اس کام کو نہیں سر انجام دے سکتا میں نے بھی اللہ کے رسول سے فرمایا کہ رسول اللہ یہ بہت مشکل وقت ہے جہاں اسلام ریزہ رضا کیا جا رہا ہو جہاں فکوں کی لڑائی ہو جہاں پہ مکتب فکر کی لڑائی ہو ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے آپ اس مرتبہ کو لوگوں کے سامنے کھول دیں تو میں نے وہ بیان کیا جو سنت نبی ہے. میں نے آپ کو اعلان کر دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ عظمت کی نشانی عطا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ تی رحمت و برکت سے اس معاملے کو آگے